Apabila berkorban, kita juga boleh fikirkan tentang kualiti korban yang pertama, level yang pertama iaitu orang yang berkorban seekor unta, satu nama untuk satu ekor unta, level yang kedua satu nama untuk satu ekor lembu atau kerbau, level yang ketiga satu nama untuk seekor kambing biri-biri. level yang keempat satu nama untuk seekor kambing kampung dan level yang kelima satu ekor unta dibahagi tujuh bahagian iaitu tujuh nama dan level yang keenam yang terakhir satu ekor lembu atau kerbau dibagi kepada tujuh nama atau tujuh bahagian itu kualiti korban